أنشد نبيات كله من غلاها وادعي يا الله واتمثل بالمذايل أظهر الفرحة لها والدمع زايل خوف لا تسأل عيوني وش شذى الابيات كله من بلاها وادعي الله واتمنى ثل مذايل اظهر الفرحه لها والدمع زايل خوف لا تسال عيوني وش يا محمد اهدئت لك زنا الوصايف عادتك فلا تخيب لي هذه شمعة بيتنا والكل جايف صونها وحقق لها كامل مناها بنتي اللي حبها فوق النوايف والله يتمم على سعد غطى سماها ولا صيلة ما لها غير صايل اسعد الله قلبها باللي خذاها عاد ما يحتاج ذي زنا الدنايل حطها داخل عيونك عن سواها دي شهد بنت والحمايل حظ من اسمه شهد قامت تباها ما لها بن النسا شبه ومذايل الله اللي خاصها والله عطاها جعل ربي يحفظها يكتب التوفيق ويسدد خطاها وينذر الافراح من في الوسائل أنشد الابيات كلها من ظلاها وادعي الله وتمثل بالمذائل أظهر الفرحة لها والدمع زايل خذ لا تسأل عيوني بلاها يا محمد أهديت لك زين الوصايف عادتك فلا تخيب لي رجاها هذه شمعة بيتنا وكل جايف صونها وحقق لها كامل من. والله يتمم على قلبي ناها فرحتان الحنونة بالدلائل موقف ما فيه صغر لا تحايل ليلة فيها سعد غطى سماها ولا صيلة ما لها برا لصايل أسعد الله قلبها بل خذاها عاد ما يحتاج ذي زن الدلائل حطها داخل عيونك عن سواها ذي شهد بنت المكرم والحمايل حظ من اسمه شهد قمت باها شبهم ذايل الله اللي خصاها والله عطاها جعل ربي يحفظك زين الخصال يكتب التوفيق ويسدد خطاهم يا نور الافراح من شذر وسايل الله اللي خصاها والله عطاها جعل ربي يحفظك لنا الخصال